السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد شقه للبيع مقر كبير ربعمية وعشرين متر في عشر غرف مقفولين وست حمام اه وفي اه اوفيس ينفع للسكن وينفع للشركات لو حد عايز يوضبه سعره مغري جدا دور تاني عماره ومدخل اثنين اسانسير نبدأ الأول المكان عند نادي الصيد ناحية ميدان عمان موقع مميز جدا ده أولا الريسبشن في هنا غرفة مقفولة ميزة للناس اللي غاوية توضب تقدر تعمل شغلها عندنا مساحة كبيرة تنفع للشركات اللي بتشتري بسعر مغري وتنفع للسكن اللي بيدوروا على مساحات كبيرة ده دور كامل طبعا احنا شفنا الغرفة دي وده باب الشقة دي عندنا غرفة ودي عندنا كده ثلاث غرفة ده عندنا الأوفيس طبعا ممكن يتوسع أو يتغير حسب الغرض ودي عندنا حمام دي الغرفة الرابعة طبعا في تكييفات وكشافات في المكان بس طبعا حسب ما كل واحد عايز دي غرفة خمسة بعد كده هنكمل في الطرقة دي غرفة ستة دي عندنا غرفه سبعه عندنا هنا حمام مجوز عشان كانت معموله شركه دي غرفه 8 وادي غرفه تسعه وما تقريبا تمنها حاله غرفه واحد غرفه هنخش هنا في حمامين مرتك دي الغرفة العشرة دي الغرفة الحداشر إذن المقر كله واجهته بالكامل على الشارع ركبكم فيديو متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ويشوف كل جديد ان شاء الله معانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته